Διανικός κόσμος, αγαπητοί μου αδελφοί, παγκοσμίως δηλαδή, σήμερα ημνή και γερέρη τιμά και δοξάζει την μεγάλη ευεργέτιδα του ανθρωπίνου γένους, την υπεραγία Θεοτόκο, ψάλλοντας τον κανόνα, ψάλλοντας και αυτούς τους 24 οίκους, με τα χαίρε νύμφη ανύμφευστη και τα αλληλούια, Ψάλλοντας τον ακάθιστο ύμνο Καθημερινά όμως σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια Και σε όλα ή μάλλον σε πολλά σπίτια ευσεβών και πιστών χριστιανών Διαβάζονται αυτοί οι 24 οίκοι στην Υπεραγία Θεοτόκο Για να την τιμούν και να παίρνουν από αυτήν κάθε πνευματική και ηλική βοήθεια το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου αγαπητοί μου αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο. Η Θεοτόκος πιστεύει στα μυστήρια του Θεού και εμβαθύνει μέσα σε αυτά και ταυτοχρόνως τα ζει αυτά τα μυστήρια και τα βιώνει και δεν απορεί για τίποτα γιατί επειδή αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία αντιλογία και αμφισβήτηση τον Άγιο Τριαδικό Θεό, χωρί καν, ε, κανένα δισταγμό. Οι ύμνοδοί τη Εκκλησία μα, εμβαθύνοντα και αυτοί με τη σειρά του σε αυτό το μεγάλο μυστήριο τη Θεοτόκου, προσπαθούν να μα την παρουσιάσουν μέσα από πολλού και ποικίλου ωραίου ύμνου. Σήμερα, τελευταία Παρασκευή του Ακαθίστου Ήμνου. Θα ήθελα να βλέπαμε από κοντά αυτό το πολύ ωραίο, πολύ όμορφο απολυτίκιο του ακαθίστου ύμνου και να απολαμβάναμε τα μυστικά νοήματά του. Το ακούσαμε στην αρχή της ακολουθίας. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδί επέστη ο ασώματος, λέγον τη απειρογάμου. Ο κλίνας τη καταβάση του ουρανού χωρείται αναλλιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίσταμε κραυγάζονση, χαιρε νύμφη ανύμφευτη. Δηλαδή, ο ασώματο Αρχάγγελο Γαβριήλ, αφού έλαβε γνώση της προσταγής του Θεού κατά ένα μυστηριώδη τρόπο παρουσιάστηκε αμέσως στο σπίτι του προστάτου της Παρθένου του Ιωσήφ με τον οποίο ήταν εμνηστευμένη και είπε σ' αυτήν η οποία δεν είχε πείρα γάμο δεν είχαν παντρευτεί είπε σ' αυτήν την Μαρία αυτός ο οποίος με απερίγραπτη ταπείνωση χαμήλωσε τους ουρανούς για να κατεβεί στη γη, αυτός ο άπειρος Θεός εισέρχεται τώρα ολόκληρος μέσα σου, χωρίς να υποστεί καμία αλλίωση, καμία μετατροπή. Βλέποντας τώρα αυτόν μέσα στη μήτρα σου να γίνεται άνθρωπος, καταλαμβάνουμε. Από θαυμασμό και θεός Και φωνάζω σε σένα Χαίρε νύμφι Ανύμφευτε Βλέπετε αγαπητοί μου Ένα απολυτήκιο Ένα τροπάριο γεμάτο Από μυστήρια Αλλά ας τα δούμε με τη σειρά Αυτά τα μυστήρια Τα οποία καταγράφονται σε αυτό το τροπάριο Και το πρώτο είναι η προαιώνια βουλή του Θεού δηλαδή το προ, προαιώνιο θέλημα του Θεού δηλαδή να γίνει φανερός ο Θεός στα δημιουργήματά Του και πως θα γίνει ασφαλώ είναι μυστήριο και είναι άγνωστο μυστήριο όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος σε συγγυμένων μυστήριων χρόνη αιωνίης είναι ένα μυστήριο το οποίο ήταν στη σιωπή χρόνια ολόκληρα, αιώνια, αιωνιότητα ολόκληρη. Φανερωθέντος δε νυν και φανερώθηκε τώρα, τελευταία, πότε δηλαδή, με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Δημιουργεί ο Θεός τον κόσμο ολόκληρο. Δημιουργεί το φως. Από εκεί και μετά δημιουργεί την ύλη, τα φυτά, τα ζώα, τα πάντα... Και στο τέλος δημιουργεί τον άνθρωπο Και έτσι προετοιμάζεται η είσοδο του Θεού στον κόσμο Δηλαδή ο Θεός θέλει να γίνει άνθρωπος Θέλει να ενανθρωπίσει από άπειρη αγάπη Να τον δουν τα κτίσματά του Και κανένας δεν το γνωρίζει αυτό ασφαλώς Κανένας δεν το αντιλαμβάνεται Αυτή τώρα την βουλή Αποκαλύπτει τώρα ο Θεός στον Αρχάγγελο Γαβρίλ και απορεί και αυτός πώς θα γίνει αυτό, πώς θα φανερωθεί ο Θεός στην ανθρώπινη φύση ή μάλλον στο σύμπαν ολόκληρο. Είναι το πρώτο μυστήριο. Το δεύτερο, ο Θεός αποστέλει όπως είδαμε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ στην Παρθένο Κόρη, στην Αζαρέτ, στην Μαριά τον αποστέλει για να αναγγείλει αυτή την βουλή του σε αυτήν Την οποία διάλεξε για να γίνει η μητέρα του Και τώρα θέλει να πάρει την έγκριση αυτής, πιας, αυτής της κοπέλας 15 χρονών ήταν η Θεοτόκος Θέλει να πάρει λοιπόν την έγκρισή της Σέβεται δηλαδή την ελευθερία της Σέβεται τη βούλησή τη για φανταστείτε, αν δεν ήθελε, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, αν δεν ήθελε η Μαρία να γίνει μητέρα του Θεού, τι θα γινόταν, ποια θα βρισκόταν να φέρει τον Θεό λόγο στη γη. Δεν έρχεται λοιπόν καταναγκαστικά ο Θεός, δεν έρχεται να επιβάλει τη θέλησή του ο Θεός, αλλά περιμένει τι. Εκείνο το οποίο είπε η Θεοτόκος, ἰδού δού Κυρίου, ναι είμαι έτοιμη, το αποδέχομαι, αποδέχομαι αυτό το θέλημά Σου, το δέχομαι να γίνω η μητέρα ποιού, του Θεού Λόγου. Ο Θεός ρωτάει τον άνθρωπο, για φανταστείτε, ο βάθος ταπεινώσεω του Θεού. Είναι μυστήριο μεγάλο, αλλά και η ελευθερία του ανθρώπου, και αυτή είναι μεγάλο, απέραντο μυστήριο, το πώς μπορεί ο άνθρωπος να λέει όχι στον Θεό. Ευτυχώς, η Υπεραγία Θεοτόκος είπε το ναι στον Θεό. Το τρίτο μυστήριο. Τι τη λέγει ο Αρχάγγελος Γαβρίλη στη Θεοτόκο. Ο Θεός χαμηλώνει του ουρανούς και θέλει να αρθεί να κατοικήσει μέσα σου. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα, μιλάει, δεν ξέρουμε πώς, με μια έτσι όμορφη εικόνα, ποιητική έκφραση θα μπορούσαμε να πούμε, και ο Θεός σαν να κατεβαίνει, κατεβαίνει, τώρα από πού να κατεβαίνει, τροπικά είναι αυτά, δεν είναι τοπικά, Κατεβαίνει στο κατώτατο σημείο του ουρανού. Μα δεν έχει ο ουρανός ούτε ανώτατο ούτε κατώτατο. Αλλά πώς να μας το εξηγήσει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Κατεβαίνει στο κατώτατο σημείο του ουρανού για να συναντήσει έναν άνθρωπο. Να συναντήσει την Παρθένο κόρη της Ναζαρέτ η οποία είναι το υψηλότατο σημείο της γης. Δεν λέω ότι έφτασε στο Everest, αλλά είναι το υψηλότατο σημείο της ανθρωπότητας, το υψηλότατο σημείο όλου του κόσμου, του σύμπαντος, είναι το άκρος υψηλών της κτίσεως η υπεραγία Θεοτόκος. Οπότε, σε αυτό το σημείο, το κατώτατο του ουρανού και το υψηλότατο της κτήσεως, συναντάται η ταπείνωση. Συναντάται ο ταπεινός Θεός, ο οποίος κατεβαίνει, εντό εισαγωγικών βάζουμε τη λέξη, κατεβαίνει ακατανοητός. Συναντάται με την Θεοτόκο, η οποία ανεβαίνει ένεκα της υψοποιού ταπεινόσεώς της. Σε αυτό το σημείο συναντάται και ο Μεσσίας Ιησούς Χριστός ο οποίος δια της ενανθρωπίσεως και του πάθους του είναι η άκρα ταπείνωση είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ο οποίος όχι απλώς γίνεται άνθρωπος γίνεται δούλος αλλά πεθαίνει και με τον χειρότερο τρόπο τον σταυρικό Ο Θεός η Θεοτόκος και ο Ιησούς Χριστός συναντώνται εκεί είναι τα τρία ταπεινότατα πρόσωπα του σύμπαντο. μυστήριο μεγάλο και αυτά τα πρόσωπα ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός και η Θεοτόκος είναι τα πρότυπα της ταπεινοφροσύνης το τέταρτο μυστήριο λέει το τροπάριο και χωρείται αναλιότος όλος εν σύ δηλαδή ποιος χωράει μέσα σε σένα ολόκληρος ο Θεός λόγος ολόκληρη η Θεία Φύση ο άπειρος Θεός χωράει μέσα στην μήτρα της Θεοτόκου πόσος είναι αυτός ο χώρος της μήτρας μιας μικρής κοπέλας ελαχιστότατος σε αυτόν τον ελαχιστότατο χώρο μιας μήτρας, μιας παρθένου κόρης, εκεί χωράει ολόκληρος ο Θεός. Τι απέραντο μυστήριο. Και για αυτό ψάλλει η Εκκλησία μας για την Υπεραγία Θεοτόκο και λέει «Την γάρ συν μήτραν θρόνον επίησε». Και την σύνδεκα πλατιτέραν πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Την μήτρα σου, Θεοτόκε, την έκανε θρόνο ο άπειρος Θεός. Την κοιλιά σου, υπεραγία Θεοτόκε, την έκανε πιο μεγάλη από όλους τους ουρανούς. Για να μπορέσει να χωρέσει αυτός ο άπειρος Θεός. Αλλά... Και εμεί, όταν κοινωνούμε, όταν κοινωνούμε αξίως που λέει στην Αγία Γραφή, δηλαδή με την κατάλληλη προετοιμασία, όταν κοινωνούμε τι γίνεται, έρχεται αυτός ο άπειρος Θεός και εγκαθίσταται μέσα σε μάς γινόμαστε και εμεί Θεοτόκοι, γινόμαστε χώρος Θεού, μας θεοποιεί, μυστήριο, μέγα και αυτό ένα πέμπτο μυστήριο αυτόν τον αόρατο Θεό αυτόν τον άπειρο Θεό τον βλέπει τώρα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ορατό αφού είναι αόρατος ο Θεός τον βλέπει τώρα ορατό τι βλέπει βλέπει ένα γονιμοποιημένο οάριο η Θεοτόκος έχει το οάριο τα οάρια της είναι άνθρωπος, είναι γυναίκα και έχει μία οθήκη που έχει τα οάρια ένα από αυτά τα οάρια γονιμοποιείται εκείνη την ώρα που ομιλεί ή μάλλον ομιλεί ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και αποδέχεται η Θεοτόκος οπότε αυτό το ένα οάριο γονιμοποιείται εκ πνεύματος Αγίου δηλαδή τι βλέπει ο αρχαγγελος Γαβριλ Γαβριήλ βλέπει αυτό το ξεκίνημα της ζωής Μεσία Μεσσία, Ιησού Χριστού, δηλαδή τι είναι αυτό το άριο, το γονιμοποιημένο; Το πρώτο είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και τον βλέπει ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Τι βλέπει; Βλέπει αυτό το ξεκίνημα της ζωής του Ιησού Χριστού. Όν και βλέπον σημείωνε ο. «Ον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν» Αυτόν ποιον, τον Μεσσία, τον Ιησού Χριστό τον βλέπει στη μήτρα σου να λαμβάνει μορφή δούλου να γίνεται δηλαδή άνθρωπος οπότε μην πει κανένα ότι το πρώτο γονιμοποιημένο οάριο Άριο που εμείς ξέρουμε ως ε, άνθρωποι, οι επιστήμονες μας τα λένε αυτά ότι αυτό το πρώτο γονιμοποιημένο άριο δεν είναι άνθρωπος είναι ολόκληρος άνθρωπος πραγματικός άνθρωπος με σώμα και με ψυχή με ύλη και πνεύμα και ως άνθρωπος αυτό το πρώτο ένα γονιμοποιημένο άριο έχει ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να το σεβαστώ και πρέπει να το προστατέψω και πρέπει να το αγαπήσω και πρέπει να του προσφέρω όλη μου την φροντίδα ποιο αυτό το πρώτο γονιμοποιημένο ο Άριο αυτόν τον μικροσκοπικό άνθρωπο είναι μυστήριο ή δεν είναι μυστήριο αυτό μετά από όλα αυτά τα μυστήρια αγαπητοί μου το ένα πίσω από το άλλο πως να μην τα χάσει να μην τρελαθεί αυτός ο αρχάγγελος Γαβριήλ έγινε λέει εκτός εαυτού εξέστη και τι λέει ο ημνογράφος εξίσταμε λέει ο Γαβριήλ εξίσταμε κραυγάζονση τρελάθηκα με αυτά που βλέπω και τι λέω Χέρε νύμφη ανύμφευτε Να χαίρεσαι εσύ που είσαι νύμφη, Διότι ελίνες μητέρα Σαν να είσαι παντρεμένη Αλλά ανύμφευτη Αλλά είσαι ανύπανδρη Τώρα τι λέω Δεν ξέρω τι λέω Λέει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Αυτό το αντιφατικό νύμφη ανύμφευτε Ποιος το έχει μέσα στη δημιουργία Υπάρχει άλλο μυστήριο μεγαλύτερο από αυτό Λέγοντας όλα αυτά αγαπητοί μου θα ήθελα μέσα μας Να γεννέται μια άπειρη δοξολογία προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό Να γεννέται μια άπειρη ευγνωμοσύνη προς την υπεραχία Θεοτόκο η οποία πραγματικά είναι η σκάλα δια οποίας κατέβηκε ο Θεός, όπως μας είπε σήμερα και πολλές φορές ο ημνογράφος του Ακαθίστου ήμνου Και ακόμη μια άπειρη ευχαριστία στον Κύριο Ιησού Χριστό για το μέγιστο έργο της σωτηρίας το οποίο επιτέλεσε εδώ πέρα στη γη ανεβάζοντας έτσι την ανθρώπινη φύση στους κόλπους της Αγίας Τριάδος Να προσευχόμαστε στην Υπεραγία Θεοτόκο Στον Ιησού Χριστό, τον Θεάνθρωπο, τον Ενανθρωπίσαντα Θεολόγο Στον Άγιο Τριαδικό Θεό Να είμαστε μαζί Του Ούτως ώστε να έρχονται όλες οι χάριτες Να είμαστε πάντοτε ευλογημένοι από τον Άγιο Τριαδικό Θεό Με τις πρεσβείες τη Θεοτόκου Αμήν.